De er the time in love. The most interesting is the. Uh, do you remember the exercise with the uh, head front hooky and partner? Ja. Okay. Yeah. okay. Der var øh, nogle mennesker nede og fortælle om, at de godt vil lave det her arrangement øh, og skulle bruge nogle dukkefører. Yeah. Ja, det lyder det lyder meget griner, det vil jeg da gerne prøve. og så tror jeg han ned. og det har bare været super hyggeligt. der er nogle flinke mennesker og noget sådan teateragtigt, som ikke minder om noget jeg har prøvet før. det så altså at kunne udtrykke sig via kroppen og uden så meget ansigt, det er jo også bare generelt som menneske og som lærer, særligt også en fordel. Øh, så for få indblik i det, det er skade retteligt, og så er det også mest bare for sjov. tror jeg. Øh, jeg ved ikke hvor meget jeg kommer til at kunne bruge det. Men sådan, alle mine danner er det jo sjovt at prøve alle mulige forskellige ting. Yeah. <laughs> for en ting er at kende sit eget kropssprog, det sådan, okay min arm fungerer sådan her, jeg har træsalt været i den her krop i et par år snart, men den der krop har jeg ikke været i, øh, og så skulle du kunne styre den, og det jeg ved om kropssprog, kunne overføre det øh, til sådan, noget så unintuitivt som en kæmpe dugu. Jeg kommer faktisk helt fra København og er kommet til Svendborg for at lave noget duggetager. Jeg har gået på højskole på, øh, på Ryslinge højskole, hvor at øh, vi har sådan en gammel post, som øh, min øh, gamle efterskole, nej, højskole øh, øh, forstander et opslag op, om at øh, der var noget dukketeater her, og, og de manglede nogle folk. Hmm? Så, så så tænkte jeg, hvorfor ikke? Det lyder, at that mega spændende. Når man gerne vil være skuespiller, så er det godt at have nogle ting at skrive på CV'et. Og, og det var så en af tingene. Jeg øh, hørte om det her fra Baggård Teateret og øh, har læst øh, bogen om Fjern og Rusen for mine børn da de var små. Og så tænkte jeg, øh, det er længe siden jeg har lavet teater. Det skal jeg prøve. Hej. Ja. <laughs> jeg har lavet teater da jeg var ung, øh, og så tænkte jeg bare, ja, det skal jeg være med til. Og som en del af landstævnet tænkte jeg, øh, jeg skal ikke ud og lave gymnastik, så kan jeg noget andet. De er tunge, og det giver lidt sved på panden, men det, vi har arbejdet rigtig meget med, det er at arbejde sammen, så vi jamen, kan kommunikere, fordi der er jo en eller to til, til hver arm og en til hovedet, og måske skal der stå nogen og kommunikere ude også, ude omkring dukkerne, fordi at, uh, der bliver høj musik, og man kan ikke så godt se hinanden. Det er rigtig interessant, fordi hun ser lidt position, when she En neutral, neutral position. Ja, yeah, så en god, nu kigger. Hun kommer over Kigger på Nej, næsten. Det nu. kommer hun. Hun kigger på det. Kigger på Ja. Okay. Hej, begynder. Yeah, before the head, after the sugar, okay?